A okay, ga iz mora imeti minut. spet Aj, dobro, da tebe to sloh ni snima, ne? Da jih tako Zastojno. Zastojno. Reči, Juju ni dan sem tak... boladan za branž Branč? da si bereva misli... Model, Dobrodošli v novi Lidlovi rubriki, ki se imenuje Nova Runda s in Katko. Da so zelo velika fena. Branča. In so rekli, sigurno se v Lidlovi pekarni in sadju in zelenjavi najde neki, da lahko narediva tak branč, ki bi ga naročile v centru samo pod 15 evrov. 15 evrov? 15 evrov. In danes bomite to pripravljeni. A ja, dano kdo mislo, da se laževa. Gledaj imam izračun. In naj zdaj le povem. Mamo. Jabočni sok, euro Jajca, 2 evra. Avokado, 80 centov. Jagode, 3 evre. Pica štručka, 1 evro. Kruh, euro 90. In pa ajdo kruh, 2,5. In mislim, da nanese oklo, okrog 12,5. Torej, smo pod 15 evri. Kadno je Jaz bom naredila dve stvari. Prva stvar je, aj mi kruhom z orehi, ki je moj najljubši, moj najljubši tip kruha, podložila. Dala gor avokado in pa potem dala gor jajca, m, ampak ki bom naredila na olivnem olju s tartufi, ki sem ga kupila kakšne pol leta nazaj v Lidlu. Za 1,70 euro, 70, tega nisem prištela v cena, tako da bi so bilo še malo draži. Um, let's go. To stvari pri meni niso estetske, smo že navajeni, tako da pač malo gre vse čes, ampak pol se itak vse pomaže, tako da to je na eno, pa cit. bum. No men je pa ostal moj najljubši del iz pekarne, po nekrogličku, družnik. Zaprav poširana jajčka. Poširana, ja. Ne, S, pa, ker malo na na, ne. Jajčka na... Uh... Dalejš poširani, <laughs> ja? Jajčka na... Z avokadom na postelici kruha. Z... Z... Z, z, z trtufatnim oljem. Zz... Z, z, z, z, z, z iz jaboka. Zz... Zz... Če? Imam še pici ne narezance. In pa sveže jagode. Narezance. In vse skupaj imam kot 15 evrov. lahko pa lahko tudi dodanete delino kartico za 20 evrov. Zdanite kartico za 20 evrov. In to je tako, da napište vaš predlog, kako lahko naredite en za dve osebe pod 15 evrov. Jaz bom v komentarjih nekoga zbrala in bo dobil kartico za 20 evrov za Lidl, da bo lahko naredil branč pod 15 evrov, pa 5 evrov mu ostane. To je bilo pa zelo na hitro ropovedno. To snemanja videa je čakanje da se otrok nekaj okat. Ne, to ni res. Ja, drugače. Je kaj? Je kaj? Ja, tako to je, ampak je res, ne? Je ne. Ne, okay. da, to je to. Če v komentarji napišete še kakšno idejo, kaj bi naredile naslednjič, ali pa karkoli bova izredno veseli, um, vem, da ne maraš, da te tako držim, ja, no, ampak okay. ok. In še gledamo prihodnji mesec, tako. ko si bova spet na želce. noč. Na prva velikonoč. To to. To